Колодильник і правомовка, да. да. особисту зону поставили. Особисту зону, да. так. Ну і там буде ще третий, до... трошки техніка техніка, холодильник, так так зараз виглядає оновлена палата для пацієнтів відділення екстреної медичної допомоги. Невдовзі у медзакладі планують розпочати прийом пацієнтів, каже заступник міністра розвитку громади та території України Іван Лукеря, який оглянув хід реконструкції. Ми побачили фантастичний прогрес за місяць по реконструкції приймального відділення. Ми сподіваємося, що за два тижні пару тижнів пару тижнів приймальне відділення вже буде приймати перше. Це ми можемо точно концентрувати одне з кращих приймальних відділень, яке зроблено. Розташовно так, як потрібно, налаштований вже. Так, інсталяцію пройшли вже. У відділенні також встановили цифровий рентгенапарат. Завдяки новому обладнанню діагностику пацієнта проводитимуть максимум за 30 хвилин, після чого хворий одразу зможе отримати потрібне лікування, стверджує директор департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної адміністрації Олексій Кулинич. Всіх тих кейсів, які ви бачили, це виклик лікаря, це виклик медсестри, який може провести пацієнт самостійно, не кричати і не його почують в якому будь-ку точку цього відділення. Також є відповідне медичне відеоспостереження в режимі цілодобовому пацієнта бачить. Також на завершальному етапі роботи з термодернізацією головного корпусу лікарні, які проводять завдяки програмі Європейського інвестиційного банку. Загально майже під 27 мільйонів. 27 мільйонів. Вартість того проекту, який ви бачите, що стосується термомодернізації головної будівлі даної лікарні, складає сумарно 135 Частина цих – це на будівельні роботи і на придбання деякого невисоковартісного обладнання. Інша позиція, що стосувалася поставки рентгенового обладнання – це інші кошти, які виділялися державою як субвенція. Вони були закуплені для всіх опорних лікарень, в яких розбудовується зараз в області приймальне відділення. Саме до них були поставлені такі рентген-апарати і апарати ультразвукової діагностики. Загалом по Запорізькій області протягом цього року мають відновити 9 приймальних відділень медзакладів. За словами Олексія Кулинича, роботи вже завершені в лікарнях Мелітополя, Бердянська, Полог і Васильівки. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.